Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme slepečku za ližíce. Když ji, nemá, když ji máte průhlednou, tak si ji můžete obarvit lakem jako my. Budete potřebovat lyžičky, vatový polštářek, černou fixu, červený, žlutý a bílý papír, nůžky a tavnou pistoli. Vezmeme si nůžky a vystřihneme si z žlutého papíru zobák. Teďko si vezmeme červený papír a vystřihneme si z toho chocholku. Z bílýho papíru se vystříhneme křídla. Abyste to měli stejné, tak si to přeložíte. Teď si vezmeme polštářek, tavnou pistoli a přilepíme ho. Otočíme a přilepíme si křídla. teď si vezmeme zobák a nalepíme ho. Vezmeme fixu a doděláme oči. a přelepíme A máme hotovo. Tak ahoj!